مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد اليوم إن شاء الله سوف نتكلم عن طريقة فتح حساب على منصة بايونير، وكذلك سوف نشرح طريقة تفعيله لكن قبل أن نبدأ في الشرح لابد أن نشير إلى أن هذه المنصة قد فرضت شروط جديدة لتفعيل الحساب على منصتها وكذلك سوف نقوم بذكر أو بشرح الامتيازات التي توفرها هذه المنصة وذلك كحساب أجنبي وبطاقة برقية إذن أهلا وسهلا بكم أصدقائي من جديد إذن كما ترون هذه هي الواجهة الرئيسية لمنصة بايونير وكما تلاحظون في المربع الأحمر هناك 25 دولار هدية لكل من فتح حساب في بايونير والرابط سوف تجدونه في صندوق الوصف إذا نضغط سين أب لتفتح معنا هذه الصفحة كما ترون والتي تتوفر على أربع اختيارات نضغط على هذا الاختيار ثم نضغط على هذا الاختيار اذا الى هذه الصفحه حيث نضغط على ريجستر اذا قد فتحت معنا صفحه التسجيل لدى بيونير والتي سوف نقدم فيها بياناتنا الشخصيه ولتغيير اللغه سوف نذهب الى هذا المربع ونختار اللغه التي تناسب البلد الذي نقطن به اذا على سبيل المثال سوف اقوم بتغيير اللغه وسوف اختار الفرنسيه ها قد فتحت معنا الصفحه باللغه الفرنسيه قبل ان أبدأ في الشرح اريد ان اؤكد على شيء مهم وهو المعلومات التي سوف تضعونها في هذه الخانات لابد ان تكون معلومات رسميه يعني حقيقيه اي يعني المعلومات التي توجد في البطاقه الوطنيه او جواز السفر او رخصه السياقه لان من بعد سوف يطلبون منكم وثائق تثبت هذه المعلومات في مرحله ما قبل الاخيره من انشاء الحساب اذا كما تلاحظون لدينا نوعين من أه الحساب هنا هنا لدينا حساب أه فردي وكذلك حساب للشركات اذا الحساب الفردي هو هذا هو حساب الشركات هو هذا انتربريز وبارتيكولي بارتيكولي يعني فردي وانتروبريز يعني حساب للشركة عفوا إذا على بركة الله نبدأ بوضع المعلومات هنا سوف نضع الاسم الشخصي مثلا أنا, أنا سوف أضع هذه الحروف وهنا الاسم العائلي هنا البريد الالكتروني هكذا ثم نقوم بتاكيد البريد الالكتروني في الخانة الموالية الخانة الحمراء كما تلاحظون ثم نقوم بوضع تاريخ الازدياد في هذه الخانة كما قلت وأؤكد لا بد من وضع المعلومات الحقيقيه معلومات تكون صحيحه لكي لا نقع في مشاكل من بعد هنا سوف نضع هذا الكود كما ترون بعد وضع الكود نضغط على سويفون او التالي اذا ها هو قد فتح معنا الصفحة الموالية او المرحلة الثانية من الجيد. كما تلاحظون لقد اعطنا البلد بصفة تلقائية هنا يطلب منا العنوان سوف نضع العنوان كما قلت لكم مسبقا لابد ان يكون العنوان الذي تقتنون به لانه سوف يطلب منكم وثيقه لتأكيد هذا العنوان انا اضع اي شيء للشرح فقط هنا نضع المدينة هنا نضع الرمز البريدي بالنسبة للمغرب وفي دولة اخرى لا اعلم كيف ولكن كل شخص سوف يعرف الطريقة التي سوف يحصل بها على الكود او الرمز البريدي للبلد الذي ينتمي اليه هنا سوف نضع رقم الهاتف رقم الهاتف لا ان يكون الهاتف الذي تشتغلون به لانه سوف تأتيكم رسالة بها كود لكي يمكنكم المرور الى مرحلة مرحلة تسجيل الموادية هنا سوف نضغط هذا المكان لكي نطلب الكود وننتظر وصول الكود أو ننتظر رسالة على الهاتف تضمن الكود الذي يبعثه إلينا بايونير أو منصة بايونير إذا تدار وصول الكود كما قلت أقولها وأكررها لا بد من وضع معلومات صحيح لأن في آه مرحلة ما قبل الأخيرة سوف يطلب منا وثائق وثائق رسمية لتأكيد هذه المعلومات التي نضع الآن ومن بين هذه الوثائق هناك وثيقة لتأكيد العنوان وهناك وثيقة لتأكيد الهوية وهناك وثيقة لتأكيد الحساب البنكي. وكما قلت بالنسبه لبايونير لا يمكن لاي شخص لا يتوفر على حساب بنكي ان يفتح هذا النوع من الحساب لا بد ان يكون شخص يتوفر على حساب بنكي وان تعذر عليه فتح الحساب البنكي بامكانه ان يفتح حساب في بنك باسم احد اقاربه اذا ها هي رساله قد وصلت اذا ساقوم بفتحها وادخال الكود هكذا ندخل الكود ثم تضغط على سمه او التالي بالنسبه للعربيه لنصل الى المرحله الثالثه من تسجيل كما تلاحظون في الخانة الأولى يعطينا أو تعطينا المنصة البريد الإلكتروني مباشرة هنا يطلب منا الرمز السري أو الكود <تصفيق> عفواً الكود بين إنه المتباس من سبب الفرنسية الرمز السري بالنسبة للهاتف هنا يطلب منا وضع سؤال اختيار سؤال من هذه الاسئلة وكتابة الجواب لابد من تدوين هذا السؤال والجواب لكي نستعمله في مرحلة قديمة هنا تعطينا البلد في هذه الخانة يطلب منا ادخال وثيقة رسميه يعني آه يا اما آه نقوم بادخال البطاقه الوطنيه او رخصه السياقه او جواز السفر كما تلاحظون ثلاث اختيارات انا سوف اختار البطاقه الوطنيه هنا في هذه الخانه سوف اضع رقم البطاقه الوطنيه وأنتم يمكنكم وضع رقم جواز سفر إن اخترتم جواز سفر أو رقم جواز رخصة سياقة إن اخترتم رخصة سياقة هنا نضع الكود هذا الكود الذي تلاحظونه أمامكم ثم نضغط سويفو أو التالي ننتقل الى المرحله الرابعه من التسجيل في حساب بايونير هنا كما تلاحظون أعطينا البلد وهنا عطينا العمله يمكننا تغيير العمله من هذا السهم هنا يعني العملة المغربية ان اردت تغيير العملة يمكنك تغيير العملة التي تريدها <تصفيق> عفوا <تصفيق> وهنا نأتي الى مرحلة مهمة حيث يطلب منا وضع المعلومات البنكية هنا سوف نضع كما لاحظتم اسم البنك وهنا المنصة تعطينا الاسم مباشرة اسم واسم العائلة الشخصي في هذه الخانة يطلب منا إدخال رقم الحساب البنكي والذي يتكون من 24 رقم هنا نقوم بإدخال رقم حسابا البنكي الذي يوجد في الوثائق البنكية التي نتوفر عليها اذا هنا سأقوم بإدخال رقم والذي يتكون من 24 رقم كما تلاحظون هنا سوف اقوم بادخال رمز البنك الذي يوجد به الحساب البنكي الذي اقدمه في هذه المنصه كذلك اضغط على هذه الخانتين اضغط على المربع الاحمر سمعت لنصل الى هذه الواجهه وهي واجهه تهنئه يعني يهنئنا بايونير بفتح الحساب ويقول لنا بان طلبكم قلب وعيت الى بايونير وهو قيد المراجعة اذا ننتظر قليلا سوف تاتي رسالة على جيميل او على البريد الالكتروني لتأكيد الحساب الالكتروني ها هي قد وصلت نقوم بتأكيد البريد الالكتروني نضغط هنا في هذا المربع لتأكيد بريدنا الالكتروني انتظر قليلا ها هو التأكيد قد وصل ثم نذهب الى واجهة بايونير لكي نسجل الدخول نقوم بإدخال البريد الالكتروني في هذه الخانة ثم في الخانة الموالية سوف نضع الرمز السري او المدباس هكذا ثم نضغط على الكابتش. كابتشا ايا من التروبوت ثم نضغط على المربع احمر لتسجيل الدخول ها هي وجهة حسابنا على منصة بايونير إذا قبل البدء هنا يطلب منا تحديد إعدادات الأمان الخاصة بنا. مساعدة إعداد الأمان القوية في حماية الحساب. إعدادات الأمان، إعدادات الأمان هنا. هذه هي صفحة إعدادات الأمان. هنا سوف نختار. سؤال سنقوم بالاجابه عليه هنا كذلك نختار سؤال نجيب عليه وكذلك سؤال ثالث سنجيب هكذا اعتذر لاني بطيء في اللغه الفرنسيه ثم نضغط على التغيير لتفتح معنا هذه الواجهة والتي تقول لنا بأنهم سوف يبعثون إلينا برمز عبر الرسالة فهو هو الرمز كما تلاحظون بأن منصه بايونير أه تقوم باحتياطات كثيرة ثم نضغط هنا كما نلاحظ تم التحديث كما تلاحظون هنا تم التحديث الآن هيا نبدأ نضغط على هذا المربع لنبدأ في تتمة المعلومات الخاصه بنا وتتمه فتح الحساب هذه هي الواجهه الرئيسيه لحسابنا كما تلاحظون هناك العملات كما تلاحظون اذا سوف نذهب الى هذا ال... ونضغط على الاعدادات هنا اعدادات الملف هنا الملف الشخصي المعلومات الخاصه بنا سوف لن نغير اي شيء المكان الذي سوف نغير فيه هو مركز التحقق هنا كما تلاحظون لدينا الزامي وتاريخ السجلات زودنا بتفاصيل عملك التجاري نحن بحاجة لمزيد من المعلومات بشأن عملك التجاري هنا سوف نجيب على هذه الأسئلة أجب عن الأسئلة أدنى حول عملك التجاري إذا احتجنا إلى مزيد من المعلومات حول نشاطك التجاري في المستقبل فسنتواصل معك عبر البريد الإلكتروني ان كنت لست متاكدا من كيفية الاجابة على احد الاسئلة يمكنك الاطلاع على الاسئلة الشائعة اذا هنا ما الذي تستخدمه بشكل رسمي في حسابك لدى بايونير؟ سوف نختار احد الاجوبة لتلقي الاموال من الاسواق الخارجية لتلقي الدفعات المالية من العملاء للدفع الى الموردين نقوم باختيار الاختيارين الاولين كده. كل واحد يختار على حسب الكيفيه التي يريد ان يعمل بها مع بايونير. نختار الاختيارين الاولين على سبيل المثال للشرح فقط وهنا كذلك سوف احدد افضل فئه, أفضل فئة السلع او الخدمات التي تقدمها مثلا سوف اختار المبيعات والتسويق ما هي الخدمات التي تقدمها كذلك هنا سوف تختار احد الاجوبه التي تناسبك هذه الاختيارات على سبيل المثال للشرح فقط هذه الخانه سوف بإيجاز هنا لابد من وضع وصف للعمل التجاري الذي تقوم به يكون مختصرا وصف صغير للعمل التجاري الذي تقوم به وفي هذه الخانه يطلب منك وضع رابط موقع إلكتروني لا بد أن يكون لديك موقع إلكتروني إن لم يكن لديك يمكنك الذهاب إلى بلوغر وإنشاء موقع مجاني في بلوغر في خمسة دقائق ووضع الرابط هنا لأنه ضروري ان لم يكن الرابط سوف لا يمكنك المرور الى المرحلة الموالية هنا يقول لك ما هي طبيعة علاقتك بصفحة الصفحة او عنوان الويب المقدم شنال العلاقة ديالك ما هي العلاقة التي لديك بذلك الرابط الذي قدمته او قدمته عفوا انا سوف اختار ادير ادير صفحتي داخل موقع الويب وكل واحد يختار آه ما يشاء على حسب ظروفه وعلى حسب وضعيته هنا سأعود لوضع رابط الصفحة او المدونة او الموقع الالكتروني في البداية سوف اضع رابط اعتباطي لكنه آه لم يقبله ان لاحظتم انه كتب لي ادخل, أدخل حروفا صالحة لاحظتم فان موقع بايونير لا يتسهل في وضع معلومات خاطئة وصف كذلك لابد من كما قلت لكم انا اضع ارقام اعتباطية للشرح فقط هنا يطلب منك ما هو متوسط حجم الدفوعات المالية الشهرية سوف تختار رقم انا هذا الرقم للشرح فقط اريد المرور سوف اعود لوضع الرابط الصحيح لموقعي الالكتروني تقديم هنا يقول شكرا لك على تقديم المعلومات التي طلبناها احتاجنا الى مزيد من المعلومات بهذا الشأن فسنعلمك بذلك هناك العودة الى اسم الى الى اتمام انشاء الحساب كما قلت لكم هنا يطلبوا الهويه الشخصيه الرسميه اذا كنتم قد قدمتم في البدايه جواز سفر فهنا آه لابد ان تقدم جواز سفر وان قدمتم بطاقة الوطنية هنا لابد من تقديم البطاقة الوطنية وان قدمتم جواز سفر آه عفوا رخصة سياقة هنا لابد من تقديم رخصة السياقة قم بتحميل كلا الجانبين الواجهتين الاثنتين تلاحظون الوجهة الاماميه والوجهة الخلفيه هنا في هذه الخانه <تصفيق> عفوا جديد العنوان اذا قمنا بتغيير العنوان او وضعنا في المرحله الاولى عنوان واردنا ان نغيره ان نغير العنوان هنا يمكن ان نضع العنوان الذي سوف يرسلنا عليه وإن لم غير العنوان نكتب العنوان الأول الذي وضعنا في المرحلة الأولى هنا في هذه المرحلة يكون لنا العنوان كما قلت لكم سابقا هنا يطلب منا وثيقة رسمية لتأكيد العنوان هنا توثيق كما تلاحظون توثيق العنوان هنا الوثائق التي يجب الإدلاء بها كما إما فتورة خدمة عامة مثلا فتورة الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو الانترنت وثيقة بكيه أو عقد الإيجار إحدى هذه الوثائق لا بد أن ندلي بها في المكان المخصص لها ونقوم بتقديم هنا في المرحله الاخيره نقوم بتوثيق الحساب البنكي كما قلت لكم هنا يطلب منا توثيق الحساب البنكي بالادلاء باحد الوثائق هنا يمكنك اختيار في هذا السهم الضغط على السهم واختيار الوثيقه التي تتوفر عليها ل لرفعها في هذه الخانه لان يعني الوثائق البنكية متنوعة على حسب ما يتوفر لديك من وثيقة لابد ان تكون وثيقة رسمية تؤكد حسابك البنكي وان الحساب باسمك او باسم صاحب الحساب في بيونال نضع تقديم هنا لقد اتممنا عملية إعطاء المعلومات وكذلك توثيق المعلومات التي أدلينا بها في السابق هنا نمر إلى واجهة أخرى وهي واجهة البنوك والبطاقات هنا الحسابات البنكية للسحب هنا نجد فيه الحساب البنكي الخاص بنا هي المعلومات التي ادلينا بها في السابق ويمكنك اضافه حساب اخر حساب حسابات الاستقبال هنا في هذه الواجهة كما قلت لكم في بداية الفيديو بأن يعني بايونير يعطي امتيازات وهذه إحدى الامتيازات هذا حساب أجنبي يمكنك منه بايونير هنا في البداية يمكنك من حسابين حساب في أمريكا وحساب في المملكة المتحدة. حسب الظروف التي تشتغل بها إن كنت تشتغل بالدولار أو بالعملة البريطانية هنا يمكنك طلب حساب بنكي إن كنت تريد حساب آخر في دولة أخرى بعملة أخرى يمكنك طلبه هنا الحساب البنكي الأمريكي الذي يقدمه لك بايونير هي تفاصيل حساب اسم البنك رقم التوجيه رقم الحساب نوع الحساب اسم المستفيد ها هو الاسم الذي بدينا به في البداية وهنا عنوان البنك هذا بالنسبة للحساب الامريكي كما تلاحظون حساب امريكي وهنا حساب في المملكة المتحدة اي في بريطانيا هذه هي تفاصيل الحساب البريطاني اسم البنك رمز الترتيب رقم الحساب اسم المستفيد كما تلاحظون هذه الميزه او الامتياز الاول الذي يمنحه أه بايونير أه كما تلاحظون هنا الى الامتياز الاخر وهو بطاقة بايونير بطاقة بايونير هنا يمكنك بايونير من بطاقة بكية شريطة ان تتوفر على مئة دولار في حسابك او خلال ستة اشهر الماضية لابد ان يصل حسابك الى مئة دولار لكي يمكنك الحصول على بطاقة بايونير هذه البطاقة تمكنك من سحب أموالك في أي صرف آلي في بلدك وهناك ملاحظة أخيرة أود أن أتطرق إليها قبل ختام هذا الفيديو هو أن صاحب الحساب هو الذي يتحكم في صرف الأموال بمعنى إذا فتحت حساب باسم أحد آخر أو باسم أحد أقاربك فإنك أنت الذي تتحكم في المبالغ التي تريد تحويلها انطلاقا من من الصعب. هكذا ناتي الى ختام هذا الدرس والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله